רשמו פולינום שייבטא את הערך הכולל של P שטרות של 20 דולרים, Q שטרות של 10 דולרים ו שטרות של 5 דולרים. מה הערך של P שטרות של 20 דולרים? אם יש לנו P שטרות של 20 דולרים, הערך של כל אחד משטרות הדולר האלה יהיה 20 דולרים. הערך של P השטרות יהיה 20 P אם יש לנו רק שטר אחד של 20 דולרים, זה 20 דולרים. אם יש לנו שלושה שטרות של 20 דולרים, אם P זה 3, זה יהיה 60 דולרים. למעשה, נסמן את זה באותו צבע כמו שהדגשנו את זה, דגשנו את זה בצהוב, נעשה את השטרות של 20 דולרים. כלומר, 20P זה השטרות של ה-20 דולרים. כאן יש לנו את השטרות של ה-10 דולרים. מה הערך של זה? זה יהיה 10Q. אם עיינו לנו שטאר אחד של ה-40 דולרים ושובו ה-40 דולרים. אם עיינו לנו ה-40 שטארות של ה-40 דולרים, כי שובו ל-אسر, זה אירח, היה 10 כפול 10, 100 דולרים. אחוני, למשל, ענו לנו ת של 50 דולרים, אירח של 50 א-דולרים. שטאר אחד של 50 דולרים שובו 50 דולרים. שני שטארות של 50 דולרים שובו ה דולרים. בזאת ציינו. עיבנו את זה במצואת פולינום. הקבנה בפולינום היא כי יש לנו ארבעה דברים קאן, יש לנו שלושה דברים, ניתן